اے حدیث سنانے لگا ہوں حدیث ہے حدیث ہے رسول ہے جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کرے اور بزرگ خاص کر توجہ کرے جنہوں نے تربیت کرنی ہے حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے یہ سنگمیل ہے حدیث اس کو یاد رکھنا عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں زنا نہیں چھوڑتا حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے میرے حبیب نے تھب کی دی بٹھا لیا میں کہتا ہوں حضور نے گناگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں ان کی تربیت فرمائی ہے ان کی تربیت فرمائی ہے ان کو کریم فرمایا میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آپ بیٹھ جا بیٹھ گئے حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے حضور نہیں فرمایا تو پسند کرتا ہے, تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے یار اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھپھی موانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے میرے حبیب نے فرمایا اچھا جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی وہ کسی کی بہن نہیں لگتی اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی یاد رکھیں ملا جلال الدین رومی ایک امام غزالی دو اعلیٰ حضرت بریلوی تین فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تارتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لٹا دے گا اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں پھر اوریانی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوانیاں نصیبہ ہوتی ہے اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ اگر تو اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم ویا کی چادر اڑا اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت